Az anyák napja mellett néhány éve Magyarországon is terjedőben van az apák napja. A férfiak klubja nevű nonprofit szervezet úgy gondolta, hogy ezt az alkalmat úgy lehetne megünnepelni, ha az apukák magukkal vinnék gyermeküket a munkahelyükre. A válvetve apával kezdeményezés célja, hogy a gyermekek lássák édesapjuk hol és mivel tölti idejének jelentős részét, ezzel is erősítve az gyermek kapcsolatot és kötődést. A férfiak klubja ezért olyan cégek jelentkezését várta, amik partnerek abban, hogy a náluk dolgozó apuka munkába vihesse gyermekét. A felhíváshoz 60 cég, köztük a Tesco, az IBM és saját cégünk a Grantis is csatlakozott. A Grantis nem csak ezen a napon családbarát munkahely. A munkatársak gyerekei már jól ismerik irodánkat, mert gyakori vendégek nálunk. Ezért nem volt kérdés, hogy a csatlakozáson túl a helyszínt is szívesen biztosítjuk a sajtótájékoztatóhoz. A közszolgálati média jelenlétében nyilatkozott Bedő Imre, a férfiak klubja alapítója, Inotai Petra, a FIVOSZ kuratóriumi elnöke, Beneda Attila, családpolitikáért felelős helyettes államtitkár, illetve a Grantis vezérigazgatója, Sebestyén András.